من علي ظاهر قصيده هيجت بحر القوافي، انها بعرس ابن عمي ما هو قصيدي، سيرة تنهيلي وجدودك كل منهم حر وافي راعي العرايد نومس قد راح يزيدي، تعلي مبروك وتهنى يا فهد بالصيت كافي، السقاري طب يا غم تخريب اليوم الشديدي، فرحتي في يومي عرزك يا مبروك عرسك يا سماء كل الرجوله يا شمري في جدوله يفتخر لله قره ربي مكبر غلاته ربي مزود قبوله يا جعل قلبه سعيد ويبكى في خير ومسره السقاري طفره حبه والله ونعم الحموله فهد اللي لو نكرر سيرته مليون مره اشهد ان ما نوفي حقه شي من بعوله يا فهد بطي بشامخ يا سم ماخذت ماله وتصره ابو عمر حي باله والطنايا قد عنونه عزوتك عمر ويبقى تلعجن بكل مره الا هو سيد المراتل والنعم دايم يطوله عزوت اخوانك عليهم لايق المدحون قره محزمك وقت الشدايد مستلمها بحر ولك نفس حرة يا عسى مبروك عرسك يا سماك كل الرجوله يا في جدوده يفتخر لله دره ربي يمكبر غلاته ربي يمزود قبوله يا جعل قلبه سعيد ويبقى في خيره ومسره السقاري طف رحابه والله نعمل حمولة فهذا اللي لو نكرر سيرته مليون مره اشهد انه حقه شي من بعوله يا فهد بطي بشامخ يا سم العز مقرة في يدك الجود يحيا والشجاعه والبطوله يا ولد سعدوني كفة ما خذت ماله وتصره ابو عمر حي فاله والطنايا قد عنونه عزوتك عمر ويبقى تلعجن بكل مره الا هو سيد المراجل والنعم اللي من قلبك تنولى <تصفيق> أمامك تخط عيدها